Vi står her foran herregården Gamle Estrup, som er et rigtig godt eksempel på en herregård, der oprindeligt er bygget som et forsvarsværk, men som siden er formet i renaissancens tegn. Det, der er helt særligt for Gamle Estrup, det er, at den har været i samme families eje i næsten 600 år, fra ca. 1340 og indtil 1926. En af de ejere, vi kender rigtig godt her på Gamle Estrup, det er ham, der hedder Brok. Med Eskebrock, da er der et vendepunkt på Gamle Estrup. Han bygger stort, han tjener rigtig mange penge, både på kornsalg og på kvæg. Og så har han et meget nært forhold til Christian IV. Og det betyder, at slægtens ansægelse i samfundet stiger på det her tidspunkt. Samtidig så kender vi ham også rigtig godt for hans dagbrugsmateriale. Og vi kan se, at han har været en djærv og særdeles driftig renaissanceherremand. Han var den, der tog rundt til sine gusser og var med i driften. Det var ikke bare en forvalter, der stod for driften. Han var helt med nede i detaljen. Og samtidig så ved vi så også, at han godt kunne lide sådan et godt krusøl. Og han stod heller ikke af vejen for en god rus, hvilket han bestemt heller ikke undlader at gøre opmærksom på i sit dagbogsmateriale. Vi så vi her i, i riddersalen, som er herregårdens mest repræsentative rum. Det betyder, at vi samtidig har bevæget os op i, i begyndelsen af 1700-tallet, som også markerer indgangen til slægtens virkelige storhedstid. Familien er nu kommet til at hedde Skel, hvor den jo før hed Brok, og det hedder den fordi, at Brok mandslinjen uddøde, og herregården gik i arv til Eskebroks datter, Jytte Brok, som giftede sig med en Skel. Derfor skifter vi navn her. Den mand, som regerer på det her tidspunkt på Gamle Estrup, han hedder Kristen Skel. Han flytter ind her sammen med sin hustru Augusta Winterfelt i omkring 1717, hvor de bliver gift. Herregården har stået tom i mange år på det tidspunkt, og den trænger virkelig til standsættelse. En af de første ting, de gør, det er, at de flytter den fine etage ned på første sal. Og det betyder selvfølgelig først og fremmest salen, som vi står i her. Noget det, man virkelig skal lægge mærke til her i riddersagen, det er de vævede vægtapeter, som vi kan se hele vejen rundt i rummet. På de her helt enestående vægtapeter, der kan vi se slægtens hovedgårde på det her tidspunkt, altså i slutningen af 1600-tallet. Så de er et rigtig godt vidnesbyrd om det, de mange, mange herregårdre, som, som slægten besad på det her tidspunkt. Nu er vi øh, i grevens arbejdsværelse, hvor vi er øh, omgivet af Jørgen Sjæls videnskabelige samlinger, hans, hans bøger, hans øh, videnskabelige instrumenter, øh, alle de ting, som øh, er, han samlede på. Og, øh, tiden er øh, slutningen af 1700-tallet, hvor øh, en ny generation er kommet øh, til Gamle Estrup. Det er Jørgen Sjæl, øh, som vi her i huset kalder den vilde greve. Han var et uh, lidenskabeligt menneske og, og uh, brugte rigtig, rigtig mange penge uh, på uh, bøger, på videnskabelige instrumenter, på rejser, på kunst, på møbler, på uh, rigtig mange ting. Uh, og det lykkedes ham faktisk at sætte uh, uh, godset til økonomi over styr uh, uh, og blive uh, erklæret uh, konkurs. Det der var øh, 6, 7, 8 herregårde øh, øh, på, på sit højdepunkt, øh, de bliver solgt øh, en for en øh, for at dække det her kolossale overforbrug. Og det eneste, det lykkedes at redde til sidst, er øh, selve gamle Estrup. Og vi er nu ved at komme op til afslutningen på historien. I 1926 dør. Kristen og han bliver den sidste greve på gamle Estrup. På det her tidspunkt er blandt andet arvreglerne lavet om for herregården, og man kan ikke længere lade herregården gå i samlet i arv til den ældste søn. Og Kristen havde ikke mindre end 11 børn, så herregården skulle altså deles mellem 11. Det kunne ikke lade sig gøre, og arvingerne valgte derfor at sælge herregården ved hans død, og dermed var 600 års familie på gamle Estrup slut.